بسم اللہ الحمد للہ عز العلم الآصور و سلاۃ وسلم و علنبی المختار ولا علیہ وصابت الاخیار اما بعد عظرین آج کا ہمارا موضوع ہے مذاکرہ مراجہ اور سبق کا تکرار یعنی جو سبق کلاس میں پڑھا جائے اس کے بعد پھر اس کا تکرار کیا جائے ایک عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے العلم و یزید و علم تکرار کے ساتھ بار بار ایک دوسرے کو سننے سنانے سے وہ بڑھتا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے عربی کا مقولہ یوں ذکر کیا ہے فرمایا اگر اس حرف و حرفن و تکرار و الفن اگر استاذ سے سبق ایک حرف پڑا جائے تو ہزار مرتبہ اس کو دہرایا جائے مراد کثرت ہے یعنی بار بار سنا سنایا جائے اس سے علم کے اندر پختگی آتی ہے اور صحابہ کرام کے زمانہ اقدس میں جو جو مدارس تھے اس کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام حضور سے سبق پڑھ کر صاب صفہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے جس کی وجہ سے علم اور زیادہ پختہ ہوتا تھا دیکھیے ابو شریف کی دوسری جیلسفہ ایک 160 پر یہ حدیث پاک موجود ہے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان عظیم صحابی ہیں اور مہاجرین کی جماعت میں سے انتہائی آخری درجے کے صحابی ہیں عظیم عمر پانے والے بہت محمر صحابی ادرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان ہوئے جنت البقی میں آپ کا مزار شریف بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا ہم سارے سن رہے تھے اس درمیان آقا علیہ صلاۃ اسلام تشریف لائے سرکار نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے یارسلم یہ کاریہ قرآن ہے یقر و علیہ فکنہ نستم ولا کتاب اللہ الفاظ پر غور کر کیجیے یارسلم یہ کاریہ قرآن ہے یہ قرآن ہمیں پڑھا رہے ہیں ہم ان کا قرآن سن رہے ہیں نستم و استماع یستم کا مطلب انتہائی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا یہ تقرار کا طریقہ ہے تکرار جب ہو تو پھر ادھر ادھر طالب کی توجہ نہ ہو موبائل کے اوپر توجہ مرکوز نہ ہو کتاب کے اوپر ساتھیوں کے آپس میں ایک دوسرے کی طرف سننے سنانے میں توجہ ہو اللہ اکبر تو دیکھیں وحید آقر القرآن فسطم القرآن بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں جب قرآن مجید پڑھا جائے نماز میں خوب کان لگا کر سنوں غور کرو مطالب پر تو تقرار کا یہی طریقہ ہے تو سرکار بیچ میں بیٹھے اور فرما اللہ کا شکر ہے سرکار نے فرما اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور بیٹھے اور فرمائنما بوشت مول مند لیکن یہ سبود کی روایت میں ہے کہ حضور بیٹھے اور حضور نے بیٹھ کر صحابہ اکرام کو جنت کی بشار سنائی اس کا مطلب یہ دین پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے اس کو حضور کی بشارت نصیب ہے بشرط کے صحیح طریقے سے علم کے جو تقاضے ہیں نا علم کے اوپر عمل کرنا اور علم پڑھنے کے بعد علم سے معروم ہے ان تک علم جو ہے پہنچانا وہ پورے کیے جائیں تو پھر سونے پہ سوہا گا ہے اور الفقی والمتفقی کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو حضور کے ساتھ دس سال سفر و حضر میں حضور کے ساتھ انہوں نے گزارے اس قسم کا جو ہے وہ حضور کی غلامی اختیار کی کہتے ہیں ہم صحابہ سرکار کی خدمت اقدس میں ساٹھ ساٹھ کی تعداد میں بیٹھ کر حدیث پڑھا کرتے تھے اس کا مطلب دور حدیث میں یا کسی بھی کلاس میں تعداد زیادہ ہو جائے زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں آگے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے نا آج کل مدارس میں مسئلہ اس کا ہے کیا کیا کہتے ہیں حضرت انس حضور ہمیں پڑھاتے حضور تشریف لے جاتے ہم آپس میں پھر مذاکرہ کرتے مراجہ کرتے ایک دوسرے کو سبق سناتے تکرار کرتے بار بار جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو سبق سناتے اور کبھی پھر سرکار تشریف لے سرکار پوچھتے کیا کرو ہم عرض کرتے ارسل جو آپ نے پڑھایا وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اس مجلس میں جو حضور نے پڑھایا ہوتا نا سبق ہمیں وہ حدیث کا اس طرح تکرار کر کے اٹھتے جس طرح پودا ہوتا ہے نا اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہو جاتی ہیں فرمایا اس طریقے سے ہم اٹھتے تو وہ علم ہمارے سینے میں مضبوط ہو چکا ہوتا اور حضرت رافع بن خطاعج رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا بھی دیکھیں المحدث الفاصل کتاب کے صفحہ 160 پر یہ موجود ہے رویت آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ اسلام ام عدیث پاک پڑھاتے تھے ہم کثیر تعداد میں صحابہ اکرام موجود ہوتے حضور ادیث پڑھا کے تشریف لے جاتے ہم آپس میں مذاکرہ مراجہ کرتے ایک دوسرے کو سبق سناتے آج کل تو ہماری کیفیت ہی بدل چکی ہے آج کل تو استاد جاتا ہے تو موبائل کو ہاتھ پہ پکڑ کے طالب علم جو ہے وہ اپنے دنیا میں مست ہو جاتے ہیں حضرت راف بن ختائج کہتے ہیں ہم آپس میں تکرار کرتے حضور تشریف لے آتے حضور فرماتے کیا کر رہے ہو ہم عرض کرتے ہیں عرصلم جو آپ نے پڑھایا ہے وہ ہم تکرار کر رہے ہیں فرمایا تکرار کرو لیکن غلط بات میری طرف منسوب مت کرنا من کا جب علی فل یہ تب اوا مَ فرمایا جس نے جھوٹی نسبت میری طرف کی وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ہم صحابہ رکے حضور واپس مڑے ہماری طرف توجہ کی فرمایا کیوں رکے ہو یا رسول اللہ اپ نے یہ وحید سنائی اپ نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جس نے قصدا میری طرف غلط بات کو منصوب منسوب کیا اس کے لیے یہ وحید ہے ہر ایک کے لیے یہ وحید نہیں ہے اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ تکرار کیا کرتے تھے اور مشکات کی بڑی مشہور روایت مسجد کے اندر صحابہ اکرام کے دو گروہ بیٹھے تھے ایک گروہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور دوسرا گروہ تکرار کر رہا تھا اب اس دوران آکے رحمت صلی اللّہ علیہ و تشریف لائے سرکار نے دونوں گروہ دیکھے فرمایا دونوں بھلائی اور خیر پر ہیں وہ ذکر کرنے والے بھی اچھے ہیں لیکن یہ جو علم کا تکرار کرنے والے ہیں یہ بھی اچھے ہیں پھر حضور اسی جماعت میں بیٹھے اور اس جماعت میں بیٹھ کر فرمانے لگے ان نما بحش تو فرمایا مجھے میرے رب نے معلم بنا کر بھیجا ہے جی تو اس طریقے سے آقۂ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ تکرار علم پڑھیں ایک دوسرے کو سنیں سنائیں اور کبھی کبھار استاذ بھی بیچ میں آ کر بیٹھ جائے تاکہ طالب علموں کی ایک رغبت شوق میں اضافہ ہو کہ یہ جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے اللہ کریم ہمارے دینی طلباء اور کسی شعبے کی بھی طالب علم ہیں انہیں تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں جو علم ہم پڑھیں اس کو پڑھانے آگے پھیلانے اور جو علم سے معروم لوگ ہیں ان تک اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرداوانہ الحمد للہ یورب العالمین